Jeden hezký letní den jsem se rozhodl jet na výlet do obchodního centra Sapa. Sapa není v centru Prahy a tak jsem musel využít městskou hromadnou dopravu. Nejdřív jsem jel metrem na stanici Kačerov kde jsem musel čekat asi 10 minut na autobus. Cesta autobusem trvala přibližně 15 minut. Pak jsem dojel přímo před obchodní centrum. Sapa je něco jako malé větnamské městečko v Praze. Cedule jsou většinou ve vietnamštině, ale sem tam se najdou i v češtině. Najdete tam různé obchody, kde si můžete koupit levné zboží. Taky se tam dají koupit větnamské potraviny. Jsou trochu exotické, ale perfektní pro milovníky větnamského a azijského jídla. Podle mě to nejlepší v tomhle obchodním centru jsou restaurace. Na webových stránkách s recenzemi restaurací v SAPě jsem si vybral dvě. V první nabízejí jedno jediné jídlo a to je podle mě dobré znamení. Sedl jsem si a objednal si jednu porci. Když jsem čekal, díval jsem se na různé omáčky a přísady na stole. Když mi jídlo přinesli, byl jsem v sedmém nebi. Tenké rýžové palačinky s vepřovým masem, houbami a k tomu větnamská vepřová sekaná. S čerstvým koriandrem a kyselou omáčkou to bylo vynikající. Bohužel během jídla začalo pršet. A proto jsem musel počkat v restauraci trochu díl. Protože venku pořád pršelo a navíc se trochu okladilo, byla to ideální doba dát si polívku. Zašel jsem do další restaurace a tam jsem si ji objednal. Byla to velmi dobrá polívka se šneky a tofu. Moc mi chutnala a byl jsem velmi spokojený. Pak přestalo pršet, ale po tom výletě a jídle jsem byl trochu unavený. A tak jsem odešel z obchodního centra a jel jsem domů. Byl to skvělý výlet, skvělé jídlo a samozřejmě skvělý den. Všem vřele doporučuji výlet do sapi.